Η μεγαλύτερη απορία είναι, ζούμε δεύτεροι, είμαστε φλακισμένοι στην ίδια μας χώρα, στις λατρευμένες χώρε. αυτή είναι μεγάλη απορία, για τους αυτιστικούς είναι μεγάλο. Οι αυτιστικοί θέλουν να κάνουν παρέες, αλλά δεν ξέρουν πόσα το κάνουν, δεν μπορούν. Σεβαστείτε το αυτισμό, δείξτε την αγκαλιά αυτό, είναι ένα μεγάλο θέμα για αυτού. Δεν είναι κάτι που είναι ασήμαντο Για τους μουσικούς είναι πιο πολύ οικονομικά προβλήματα Η οικονομία τους πέφτει Χωρίς τη μουσική Δεν μπορούν να δείξουν τη τέχνη Τη ζωντάνια τους Πώς νιώθουν Πώς αισθάνονται Α βιωμένοι, αρούμενοι Ας ενωθούμε και να αντισταθούμε Σε όλο αυτό το κακό που συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που τώρα φτιάξαν φίλοι, συγγενείς και αγαπητοί μας.